أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنع رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء وانذر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 ما لكم من زوال أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقَسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالِ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أن وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال وقد مكروا مكرهم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم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 اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ وَبَرَزُولِ اللَّهِ وَبَرَزُولِ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهْرِ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 إن الله سريع الحساب، هذا بلاغ، هذا بلاغ للناس ولإنذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.